زلمة وطالح من سلمه العائل بي الله يرحمه وقالهي وشرب من دفعه وقالهي وشرب بس لحرمه ومن كون سنه مطموه قال الهمه ابن الهمه زلمه وطالع من سلمه العايل بي الله يرحمه الهي واشرب من دمه ما يجرد بس الحرمه او من الكون سنيه ما I'm gonna ask you بيروت واللي وجهك وحي بالي استوك انت وجهك وحي بالي جيتك براح دلالي ويا هلا بالغالي جيتك براح دلالي ويا هلا بالغالي معلومك كانت بالقلب ابعد وعوفك لا جلب لعيونك تحدث لو شفتك افرح اني اضحك وعوف أحزاني لو